L'entrada en servei de les primers línies de la nova xarxa suposarà força avantatges pels, pels ciutadans, pels clients, perquè d'entrada la velocitat comercial dels autobusos augmentarà. Eh? S'implantaran mesures de prioritat en els corredors per on circulin i això farà que els autobusos circulin una velocitat comercial superior a l'actual. A més a més, eh, potser de moment no, però el model final contempla la, la idea i el fet de que eh, per un corredor, per un eix viari, circuli únicament una sola línia, cosa que farà que els seus autobusos aniran molt, més, molt millor regulats, una regularitat més alta, cosa que també suposa un avantatge molt gran pel, pel client, perquè aleshores les, la, les compensacions de les càrregues dels viatgers seran molt més, eh, molt més eh, bones. Per tant, això contribuirà a la, a la millora de la, de la, de la qualitat del servei. Tot i que eh, es demanarà eh, en el client en l'usuari de l'autobús, doncs, l'esforç eh, que haurà de transbordar més freqüentment per canviar d'una línia a l'altra. Tal com a, tot, tal com he dit, doncs, la circulació a un interval, a un interval més, més eh, constant permetrà equilibrar les càrregues de passatge i, a més a més el sol fet de que els autobus vagin més regulats permetrà ha de fer possible una, una conducció més, uh, més còmoda de cada conductor. A Barcelona TMB Baby, és el que ens mou.